السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب اور میں ہوں چودھری اح نواز موجود ہے ہم اس وقت راول پنڈی مری روڈ پر اور میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں عوام کا ایک جمع غفیر ہے جو عمران خان صاحب کی کار پر لبیک کہتے ہوئے یہاں حقیقی آزادی ماچ اصل کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہے شباز گل صاحب تقریر کر رہے ہیں دنیا کا میڈیا یہاں پہ اکٹھا ہوا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس وقت میرے خیال سے کمرشل مارکیٹ کے ایریا میں ہوں اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شمس آباد تک شمسہ آباد تک سارے سر نظر آ رہے ہیں ہمیں بھی یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں مل رہی اتنا رش ہے اتنی عوام ہے اور وہ جو خوان صاحب کا وعدہ تھا کہ میں انسانوں کا سمندر لے کر رال پنڈی میں داخل ہوں گا اب بھی خان نہیں آیا تو یہ آلات ہیں جب خاں صاحب آئیں گے تو کیا حالات ہوں گے مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے وائس پنجاب